Den erderaz, lazoa da zartu zine. Erderaz, den erderaz, hemen minizat den erderas. Den erderaz, den erderaz. Erderaz boi, den erderaz, den erderaz, den, erderaz, den, den, den, den erderaz. Gure hau mamaketaz ziten horretzakile ben, erderaz eta tan erderaz, den erderaz. Deguk erderaz ezkin ikion, da erderaz egin beharra genduken. Da beti kastietu eta ginen. Belaurik eta ginen. Er, e, euskaraz ezin gendu nein, euskaraz ezin gendu nein. Erderaz ezin gendu nein. Sigorture bai. Holeskua garrita, bornada. Horrek bine min gehiago ematen txigun, tratuak. Oso tristi zen Ezin zenuleko zuk ikasi, ezin ezan, ezin in, nahi zenuna, eta Seizango saizu eta kasera burra. Horrek ematen du, miñon dilla mate saizu. La kasera. La kasera hor duen ez duen euskera zikien. Hor duen euskera zikien. Eta, nien ditzen tontana. Gutxikun ditzen bat tontana ez niten. Eta, eze jakin bezernekin da ezer, da ezer. Hale, al peloton de los torpesatzeatzea gusten ninduen. Ego mai zure erdaldune, bai, orduan erdelaz eh? ba, er, eta bakin zeitezkon guri. Euskera sentzuenezkero, muri puntuko kentuk, puntu, bure pundosen, bure pundosen eh? banku eta dibestia puntua zekoime azon, batetik astena. Ba, ber, 2 2 meses, 2 bancos, 3 bancos, el primer banco el que tenía Aupera Bank, xe gezen puntua sinogexa. Gezan <totipos> euskaldunak, tuti gaiziondik ion Eta ezin itzile uskodaziz. Eta ezin anilua, la alambre bat erdea euskodaz zienden batzen duen urematez Eta beste bat ezin erdea euskodaz zienden duen, eta urrezuk ariak azkarrematea. Azteguk ere, anilua horrekin gilditzin mazinen, erril bat egin beharaztelenik eskola. Zer anilua ez gilditzin bazinen, azteguruen eroin bizenduzen erri herrihelbi kasteiguen. Gabriel bi orduen diru asko zen Anilloa izaten gin dugun Kastiggua Hoi <laughs> ez, ez alde zu behin eh. anilloa. Erdera euskaraz zittzen egitenemazun belexe bata beste ian zitzen Beze Dattzena gelditzen aregin gelditzen zena kastigua izatezu. Eskolan ez gendeken euskeraz hitzaiteik? Nik ikusteman ho laun bat euskalduna be ozea. Euskera saizala, haremangulioa. Eta espazioan hartu nahi, beana junta, maquilla soartu hartu eta hartu egin. Ezerren faltaik egin zehazte almanzima zendun, ahi ba, jarri hola eta harek euskera zitzik ez du nahi zaten. Ola jarri eta ja! Euskera zitzetik egin harrapatuta, maizu bakarrapatuta. Euskera zarela gine. Kairra ginez. Eta euskera zeinezkero berba belauniko. Beno, ni beste hiru erre egun guzti belauniko itzen gauan, perka ja gastenen ez koñezi txikordera da. Bai. Belauniko. O bestela bi plantxa, bi plantxa o viburnisco plantxa ez o, o bi ladrilu jarri, eskutaan da ordu bete nola eduki, pa holako kastillo existitzen ordun. Entenditzen asiñan da. Alguien no me zela. Palisagartuta. Hori bai hori. Erderaz, ez dakigulago gure palizak. Gero batzilegutu gero gero, jakin gero, guren artian dana, eta gero, oi, zu, eh, zu, eh, zu eh, oi, Mari Niebes ordu, Mari Niebes, zu, Euskaldun nacea, eta bai, eta zure bai, oi, nire bai, da. Ordun, zazpi urte alkarrekin pasa eta ordun konturatu ginen, Euskaldun nacea. Euskaldun hitz bat esaten. Galaietan, dan-dan-dana, erderaz ditzen zen. Izkutu ni bat batzatzen zen. Gu urlaunek esan izona da, gu alkarreken jute genen kuadreja nizketan kalen, bait egen euskeraz. Baina joratzen benen tabernan, ja tabernas hartzen zen ja, zenen, beste jende pila bat zen, eta nu, erderaz. Ez gure garaianetzen niz bat entzuten, eh? Bueno, nerozaba batek dutak ere pagatu izan ditu. Oh, bai. Euskeraz egitxite bat, bai, bai, bai. Gure eta eta bai, hori bai, hori bai, hau gaitzen zen, jo, gure eta bai, bai. bai. bai, bai, zagan pena. Donosti zen bai joste, Zendagilean ameditkoen gana jonda. Euskeraz hitz eiten e izielako izuna da esaten dagoain multa. Polizia sekretas esaten zan, paisanos gantzia. Uste venga comigo, tazkatak. Multa, bai, bai, bai. Ben juguina pamplona, eskutzi joa. Ben ginezen pamplona, eskutzi joa. Azige euskeraz kantuen. Eita dano deteniu, da. Mujak eta dana deteniu. Arrezkioz eta txintik euskeraz. Eta niko atzerez. Iseba bat. ze pasada ta. Biela se nauten. Rape. I moztu, amo tú. Esto si tes una co. Oh, Au titzio lo no rei gaitu si yo lo no recommande ta. Venga. Orduña Franko Garaien izenake nere izena ezta euskeraldure baino eh izen dana kambio Miren sala Maria eta Arantxa o oh, quiero decir dana dana izena kambio intzuen. Niñaki ni naiz. Baina orduan tendentzen si, inakitea, inazio izan denezne. Oga nama gulta egiten, oficialki inazio izan denezne. Bi laun bagozen ben, donazten izan orduan. Bagozen bi laun nizketa, izketan izketan da. Jartze sello bot aurrion da. Oiga uste, hable, por favor, en cristiano, son txuten. En cristiano, somos cristianos, esan ginen. Pues hable en cristiano. Pero si somos cristianos, hablamos en Vasco, pero somos cristianos. Hablen cristiano, berriz da. Hau de negin, non. Aziz es que Euskaldunak ez izago, cristianuak. Dotrineta dan erderaz, eh? Deguk erderaz gaune, guk etxin berba bat betontxe bestu etxen erderaz, eh? Eta baina orduen, euskeraz, etxe barruen bakarrik, eh? Kampuen erderazen bizan. Eta dana dana dana egiten duen erderaz. Eta baskirrean ite genun etxean euskara samaki eta kalian debekatu basegon. Kalian debekat, debekatu basegon euskara hiztea. Te gecha hon dago eh? ana, claro, un gusiller diras astegin unisketan. Te gecha honder diras asteginan kontua. Aur eso, un eta eta gecha honta erderas asteginan isketan, jo sus. eta bakisu esas egun, Mira, Hementik kanpoetxean inportek frantsesez aitze batzatere, baina hemen euskeraz. Eta zizio, hemen euskeraz, eta... Kontuetuga gazte ginen erderaz, da, nahiko izate genuen, izen da, opa bita, deit, uku iti hola nahiko izate genuen, baina nahiko izate genuen zertako zen, baina gu kontuetuga gazte